Tudorel Toader, noi informaii despre extradarea lui Sebastian Ghi, partea român sub liniere a îndeplinit obligațiile. Întâlnire cu ministrul Justiției din Serbia Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, marci, ce partea român sub a îndeplinit obligațiile, sublinierea i-a transmis toate informațiile solicitate în dosarul de extradare a lui Sebastian Ghid din Serbia. Toadera a precizat că luni va avea o întâlnire cu Ministrul Justiției din Serbia, în care se va discuta sublinierea acest subiect. Partea român subliniere i-a îndeplinit obligațiile de transfer a tuturor documentelor necesare sublinierei a celor suplimentare solicitate. ministrul justiciei din România, nici instanțele de judecat din România nu pot interveni, nu pot genera măsuri de accelerare a soluționării cauzei de ce trei competentă ca competent din Serbia, a declarat Tudorel Toader, potrivit Newsro. El a precizat cel luni. 26 martie va avea o întrevedere cu ministrul Justiției din Serbia. Evident vom discuta instrumentele juridice de cooperare dintre cele două state, dar inevitabil va fi subliniere și subiectul acesta. În această subliniere zi, la orele 11.30 cred, voi avea o întrevedere oficială sublinierei cu trei subliniere din telecurcii constituționale din Serbia. <fie> Noi sigur nu putem lua nicio măsură, nu putem face niciun demers de natur să se suprapun, să afecteze activitatea judecătorului independent din Serbia. Ce putem să facem noi? sublinierei ce zic eu. Ce am făcut, MJ sublinierei instanțele naționale? Cu promptitudine am răspuns la toate solicitările pe care le-au făcut, a adugat ministrul justiției. Tudorel Toader declara: Se pete în trecut. Ce justicia a cerut detalii cu privire la natura infracțiunilor în cazul lui Sebastian Ghic, urmând să primească în cel mai scurt timp documentele solicitate. Judectorii din Serbia au cerut informații cu privire la natura, conținutul, modul de desf urarea reurarea activității infracționale. Documentele au ajuns la Ministerul Justiției săptămâna trecută. trecut, am solicitat curcii de apel ploie sub informațiile necesare, le-am primit. Astăzi cel mai probabil vom primi originalul documentelor respective, sublinierea îi le trimitem în Serbia prin curierat rapida a precizat Toader la Antena 3, referindu-se la stadiul procedurii de extradare a lui Sebastian Vick. Întrebat dacă la întâlnirea cu omologul Sârb, de la sfârșitul ieriitul lunii martie, va aborda acest subiect. Toader a spus ce este inevitabil. Presubliniere din Ciclaus Iohannis, sublinierei Alexandar Vui, au fost întrebați, în 8 martie, în conferința de pres comun de la Palatul Cotroceni, dacă au discutat despre urgentarea extrăderii fostului deputat Sebastian Victor. Prins la Belgrad în urmă cu aproape un an. Presugliniere dintele Republicii Serbia a precizat, ce a transmis întrebarea ministrului Justiției Subliniere-i va primi răspuns în cursul zilei. Omul de afaceri Sebastian Victor, Recinut la Belgrad în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2017 sub Sublinierei plasat apoi în arest preventiv, a fost eliberat în 26 mai pe cauciune, în baza unei decizii a Curții Supreme din Serbia, după depunerea unei cauciuni de 200.000 de euro. de euro.Lui a fost trăcinut pe subliniere a sublinierea.Portul sublinierei s-a interzis să teresească Belgradul. Omul de afaceri a subliniere teaptă o decizie privind cererea de extradare formulată de autoricile române când a fost prins de autoricile surbe, duc avea permis de conducere subliniere I. Buletin de Slovenia subliniere era împreună tu fratele său.